Ja saps quins són els trams de la nova factura d'energia elèctrica? A l'hora punta, l'energia serà més cara. Durant l'hora plana, tindrà un preu mitjà. Però si aprofites l'hora avall, notaràs l'estalvi a la teva factura. Visita la pàgina icain.gencat.cat Aprofita la teva energia. Catalunya 2030. Generalitat de Catalunya.